مرتبه التطريه هنتكلم ان شاء الله النهارده عن مراتب التطريه ايه الحاجه اللي مش بنستخدم فيها مراتب التطريه وايه هي استخدامات مراتب التطريه وايه انواعها يلا بينا اهلا بيكم في فيديو جديد من علم المراتب قبل ما نبدا بطلب من الناس اللي لسه ما اشتركتش في القناه انها تشرفنا بالاشتراك والناس اللي بالفعل مشتركه تعمل لايك وشير عشان الفيديو يشوفه اكبر قدر من الناس مراتب التطرية انتشرت الفترة الأخيرة والناس بدأت تعرفها أكتر وفي طبعاً ناس عارفاها من زمان مبدئياً كده لازم أبدأ معاك بإيه الحاجة اللي متستخدمش فيها مراتب التطرية في مفهوم شائع وهو للأسف مفهوم خاطئ ان مراتب التطرية ممكن تستخدم للمراتب اللي فيها مشكلة يعني المرتبة الاساسية ظهر فيها مشكلة بدأت تحس مثلا بصوت السوثات او بدأت تحس بالسوثات في ظهرك او ان انت لقيت هبوط في المرتبة فيبقى الحل الأمثل انك تجيب مرتبة التطرية مرتبة التطرية مش عشان كده خالص لو جبتها علشان بتحس بالسوثت في ظهرك وبدأت المرتبة ما تبقاش مريحة طبعا بتكلم عن المرتبة الاساسية بدأت ما تبقاش مريحة شوية ده هيكون حل مؤقت لمدة أسبوع 10 أيام بالكتير وهتبدأ تحس بالسوسة التاني من خلال مرتبة التطرية لو حطيتها فوق المرتبة الأساسية. طيب لو استخدمتها علشان المرتبة الأساسية فيها هبوط من أول يوم هتحس إن المشكلة هي هياها وما اتغيرتش. فيبقى مش من استخدامات مراتب التطرية إنها تعالج المرتبة الأساسية. طيب إيه هي استخدامات مرتبة التطرية؟ مرتبة التطرية هي اسمها مرتبة التطرية فاستخدامها للتطرية. لو عندك مرتبة انت حاسس ان هي هارد شوية مرتبة التطرية هتكون هي الحل الافضل في الموقف ده عندك مثلا مرتبة ريبوند او المرتبة الطبية زي ما احنا عارفين ان هي غالبا بتكون مرتبة هارد لو بدأت تحس ان هي مش مريحه ليك او ان هي ناشفه بزياده ممكن تستخدم مرتبه التطريه هتهون عليك الموضوع والدنيا هتبقى اظرف شويه، ممكن كمان لو انت حتى مرتبتك مرتبه سوست وحاسس ان هي ناشفه او جبتها قعدت بيها سنه او اتنين وحاسس ان انت محتاج مرتبه طريه اكتر بدل ما تشتري مرتبه جديده لو جبت مرتبه التطريه هتحل لك الموقف ده. انواع مراتب التطريه هم نوعين النوع الفايبر والنوع الميموري فوم. النوع الفايبر هو يعني بيديك سوفتنس او بيديك نسبه طريان متوسطة النوع الميموري فوم بيديك نسبة طريان كويسة جدا تطريقة الفايبر بتكون زي حاجة كده أشبه باللحاف وبيكون ليها أربع أسات من أربع أجناب علشان تتثبت في المرتبة وطبعا متوفر منها جميع المقاسات الميموري فوم بتكون نفس القصة بس الميموري فوم له ارتفاع حوالي 5 سنتي أو 7 سنتي في بعض الشركات وبتبقى بنفس القصة برضو شيت ميموري فوم على مقاس المرتبة اللي حضرتك محدده وبتكون داخل الكفر بتاعها والكفر له اربع اساتك عشان تقدر برضو تثبتها على المرتبه الاساسيه. طبعا في شركات كتير بتنتج الفايبر وشركات كتير بتنتج الميموري فوم، في شركات متوسطه الجوده، في شركات جودتها كويسه، هحاول اسيب لكم في الديسكربشن ان شاء الله ايه افضل الشركات اللي بتنتجها وايه اسعارها كمان باذن الله. ممكن يتبادر سؤال لذهنك طيب مرتبه التطريه دي انا اقدر استخدمها على مراتب القطن مش المرتبه السوست؟ والله هي مش هتقول لا، يعني هي هتكون ظريفة ما مشكلة كل اللي هيقابلك بس ان نفس التعريج اللي موجودة في المرتبة القطن هتقابلك او هتحس بيها في مرتبة التطرية سواء ميموري فوم او فايبر وده شيء ما مشكلة لو انت عندك مشكلة او لو انت مكمل بمراتب التنجيد او مراتب القطن عادي ومعندكش فيهم مشكلة بس شايف ان هما ناشفين شوية تقدر تستخدم لهم مراتب التطرية عادي جدا ما فيش مشكلة ان شاء الله الفيديو الجاي احتمال ان هو يكون عنا مراتب التطرية بس نجيبهم ويبقوا معانا في الفيديو ونعمل لهم ريفيو ونقدر نحدد ايه الانواع الكويسه وايه الانواع اللي مثلا نتجنبها واحنا بنشتري سواء ميموري فوم او فايبر بس يا سيدي ده كان موضوعنا عن مراتب التطريا ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد